Stanám zima vtrhla, furt je mlha nebo tmá. ze smogu za každý chrchlá, kdo to nezná, ten se má. Na ulicích leží břečka, jak padádej za sněhem, já všechno už klidně přečkám, tam si v tom s úsněvem, právě totiž startujeme motory. Vadáme dáme si rajskou jsme a vej se na tvrdo a člo a žolíky. Kopečky nás nehodradí, na co máme lanovky, vyzkoušíme proto rádi všechny místní sjezdovky. Chvíli snowboard, chvíli líže a pak třeba na saních, my jsme blázni, co myslí, že ne Práh je jak ve bandě, předbandáme bandáme si rajstou a vejce na plno a šlo plno, plno, plno, plno a žalíky. Právě totiž startujeme je okolí a drážíme na prázdní věk nahoji. se na tu mílou co všem okolo vždycky 那